Alaika leo Jana kwa mata yaeri mama siku nazozo fresh Du começo que é bença contigo por Jesus Jana kwa mata yaeri siku ewe Uzima Wacha wacha wacha wacha, wacha na dunia ndugu yangu wacha wacha wacha wacha na dunia kaka yangu wacha wacha wacha wacha, wacha na dunia wewe mungu kasana umezidi kupotea shetani amemfunga usipate msiba mungu kasana umezidi kupotea shetani ame sana unajiseme Sikia habari za kuja kwa Yesu, Yana kuwacha yeye, mala za kwa Yesu, e wado, Yesu, e nafsi yako, ewe Yesu, nafsi yako. Wacha <mimitation> sana Umemoja wote Yesu araika libuni wa